ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ وقت تھے تو آپ کا جو کمرہ تھا نا وہ محل کے سب سے شاہی آپ اس میں سوئے ہوئے تو آپ کو نا گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی تھی گھوڑوں کے قدموں کی آواز آپ باہر اٹھے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا اور باہر اتنا سپاہی کھڑے ہوئے ہیں اتنا فوج کھڑی ہوئی اتنا پہرا آپ بڑے حیران ہوئے کہ اتنا پہرے کے باوجود بھی کوئی بندہ میرے کمرے میں کیسے گھس سکتا ہے تو آپ نے ایک بار دروازہ کھولا کوئی نہیں تھا بند کر کے پھر سوئے پھر آواز آئی پھر دروازہ کھولا کوئی نہیں تھا تین چار مرتبہ یہ عمل کیا پھر بعد میں کیا دیکھتے گئے نمودار हुए انہوں نے کہا جی کہ ہم یہاں پر اپنا گھوڑا تلاش کرنے آئے ہوئے ہیں ہمارا گھوڑا گم ہو گیا حضرت سلطان ابراہیم آگے سے فرمانے لگے بھائی عقل ٹھیک ہے آپ لوگوں کی ایک محل کی سب سے اوپر والی بلڈنگ پہ اس کی چھت پہ گھوڑا کیسے چڑھ گیا جس کو تم ڈھونڈ رہے اور وہ بھی رات کے اس تاریکی میں وہ جو فرشتے تھے نا وہ کہنے لگے ہم بھی تو یہی بات سمجھانے آئے ہیں آپ کو کہ جیسے گھوڑا چھت پہ نہیں چڑھ سکتا اور اتنی بلند منزل وہ طے نہیں کر سکتا ویسے ہی حضرت رب بستر میں بھی نہیں مل سکتا ویسے رب بستر میں بھی نہیں مل سکتا رب کو ڈھونڈنا ہے اگر رب کو ملنا ہے تو مسجد جانا پڑے گا یہ نرم ملائم بستر جو ہیں ہمیں جہندم کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور سب سے کمال عبادت جو ہے جس کا اجر بہت زیادہ ہے وہ سردیوں کی نماز ہے حضرت جو صبح صبح بندہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے مسجد میں پہنچے پھر وہی حضرت سلطان ابراہیم بن ادم جب آپ کو یہ بات لگی نا دل پہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نا اللہ کا راستہ اختیار کر لیا بادشاہت بھی چھوڑ دی سارے معاملات ختم پھر اللہ کے ساتھ باتیں پھر ان کے ساتھ ایک اور بھی معاملہ ہوا ایک دن خواب میں سوئے ہوئے خواب میں دیکھا کہ دو بندے نا کچھ لکھ رہے ہیں رجسٹر پکڑا ہوا ہے اس پہ نہ کچھ لکھ ہی جا رہے ہیں تو آپ نے پوچھا صاحب یہ کیا لکھ رہے ہیں آپ اور آپ کون ہیں تو وہ آگے سے عرض کرنے لگے آگے سے کہنے لگے کہ ہم رب تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں اور ہم رب تعالیٰ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں رجسٹر ہمارے پاس ہے اس کے اوپر ہم نام لکھ رہے ہیں تو انہوں نے آگے سے عرض کی کہ کن کے نام لکھ رہے ہوں تو فرشتوں نے آگے سے بتایا کہ ہم ان لوگوں کا نام لکھ رہے ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہم ان کا نام لکھ رہے ہیں تو آپ نے آگے سے عرض کی کہ کیا میرا بھی نام ہے اوپر نیچے کہیں پہ کہنے لگے کہ نہیں جی آپ کا نام نہیں ہے اس میں جنہوں نے رب کو راضی کر لیا ان ان کی لسٹ میں حضرت سلطان ابراہیم بن اعظم آپ کا نام نہیں تو آپ بے چین ہو گئے کہ میرا نام نہیں ہے اس لسٹ میں رات دن ایک کر دیا عبادت میں لگے رہے اتنا عبادت کی اتنا عبادت کی کہ پھر وہی خواب دوبارہ دیکھا وہی فرشتے دوبارہ کچھ لکھ رہے ہیں تو آپ نے پھر پوچھا کہ آج کیا کر رہے ہو کہ جی آج بھی ہم نام لکھ رہے ہیں بھائی آج کن کے نام لکھے جا رہے ہیں تو وہ فرشتے آگے سے بتانے لگے آج ہم ان لوگوں کا نام لکھ رہے ہیں جن سے رب تعالی راضی ہو گئے پہلے تھے جنہوں نے رب کو راضی کر لیا لیکن اب ان لوگوں کی لسٹ تیار کی جا رہی ہے جن سے رب تالا راضی ہو گیا تو آپ ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگے کہ کیا اس لسٹ میں کہیں پر میرا بھی نام ہے تو وہ جو فرشتے تھے وہ کہنے لگے کہ مبارک ہو آپ کو اس لسٹ میں سب سے اوپر والا پہلے نمبر پہ آپ کا نام لکھا ہوا کہ آپ نے رب کو راضی کر لیا تو حضرت رب نے راضی ہونا ہے اگر رب کو راضی کرنا ہے تو ہمیں مسلح کے اوپر کھڑے ہونا پڑے گا حضرت دعا کریں نا یار کہ رب تعالیٰ ایسا بھی وقت ہمیں دے کہ رات کو سب سوئے ہوئے ہوں تاریکی چھائی ہوئی ہو ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسلے پہ کھڑے ہوئے ہوں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو اور آنکھوں سے چھما چھم پانی برس رہا ہو دعا کریں نا کہ رب تعالیٰ یہ بھی ہمیں وقت عطا فرمائے رب تعالیٰ یہ ہمیں توفیق عطا فرماتے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات ذرا جی آج یہ ایک سجدہ جس کو مسلمان بہت بھاری سمجھتا ہے جب بھی اذان کی آواز ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کام مل جائے جس میں ہم مصروف ہو جائیں کوئی کام مل جائے جس میں ہم لگ جائیں اور طرح طرح کے بہانے تراشتے ہیں کہ یار آج کیا بہانہ لگائیں گے کل کیا لگائیں گے اس کے آگے دن کیا لگائیں گے حضرت دنیا کے لیے تو ہم نے بڑے بڑے بہانے تراش کر رکھے ہیں کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے لیکن مالک الموت کے لیے کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے مالک الموت جب آئے گا نا اس نے پکڑ کے لے جانا ہے اونچے ڈبے شیرا ملے تھل ملے مرغائیاں چاروں نکرہ موت نے ملیاں کرم کریں رب سائیا. میاں صاحب فرمانے لگے کہ حضرت انسان کی زندگی کا نا پتہ کوئی نہیں ہے کب چاہے زندگی کا یہ جو پانی کا بلبلا پھٹ جائے جی کب چاہے کس کی باری آ جائے لائنیں لگی ہوئی ہیں ہر ایک بندہ ہر روز اڑتا جا رہا ہے آج کس کی باری ہے کل کس کی باری ہوگی پرسوں کسی اور کی باری ہوگی اس کے آگے ہمارا نمبر ہے تو کیوں نہ یار رب تعلیٰ سے معافی مانگ لی جائے رب تعالیٰ کے ساتھ معاملات اچھے کر لیے جائے اپنے رب تعلیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا جائے تاکہ ہمارا بھی ان لوگوں میں کہیں نہ کہیں تو نام آ جائے یار کہ انَََ لذینہ امن و بمل جنہوں نے نیک عمل کی جو ایمان لائے ان کے لیے جنت میں ایک ایسا مقام ہے جس کے نیچے دو نہریں بہتی ہیں یہ ہمارا بھی نام آ جائے جی یہ دنیا کی مستیوں میں تو مست ہو گئے ہم یہ عارضی دنیا کو تو سجانے میں لگ گئے ہم جس کا کوئی نہیں پتہ کب ختم ہو جائے اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے ہماری وہ جو قبر کی زندگی ہے اور جو حشر کی زندگی ہے وہ جہنم اور جنت کی زندگی جو ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے اس کی کوئی تیاری نہیں ہے ہماری